نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول واحد بيسأل بيقول واحدة جمعت ثروة كبيرة بطريق منحرف والآن بدأت حياة توبة وتسألنا ماذا تفعل بهذه الثروة نرجو الإرشاد. إذا كان الطريق المنحرف هو الزنا الكتاب المقدس يقول أجرة زانية لا تدخل إلى بيت الرب. ما يصحش إن الفلوس اللي جابتها من زنا تخش بيت ربنا إطلاقا. في قصة القديسة سارة وكانت إمرأة خاطئة حدث إنها جت تخش الكنيسة فالإيبدياكون المسؤول عن حراسة الأبواب رفض إنه يدخلها لأنها إمرأة خاطئة. فتجدلت معاه فالأسقف سمع الكلام فجه. قالت له يا سيدي الابدياكم بيمنعني من دخول الكنيسة. قال لها فعلا لا يحق لك دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. قالت له ماذا أفعل؟ أنا يعني هتوب. قال لها إن كنت تائبة حقا هاتي جميع أملاكك وغناك اللي انت جبتيه من الخطية وهاتيه هنا في حوش الكنيسة فجابت كل ملابسها وغناها وتحفها فأمر الأسقف بحرقها جميعا فلما رات هذا تخشعت جدا وقالت ان كانوا فعلوا بيك كده على الارض امال في السماء يعملوا بيك ايه وتابت وصارت قديسه اسمها القديسه ساره ان كانت التائبه دي جمعت ثروه كبيره من الزنا يبقى معناها اخطات خطايا كتيره امال جابت الثروه كبيره ازاي ما تخشش في جوه الكنيسه الفلوس ولا تخش في بناء الكنيسه ولا حاجه، ان كانت توزعها على الفقراء توزعها على الفقراء، ومش بمعرفه الكنيسه، يعني تديها الجمعيات لحاجات لناس فقراء ما تخشش جوه ماليه الكنيسه إراد ومنصرف. إن كان طريق منحرف أخر غير الزنا، برضه الأموال الخاطئة ما تخشش الكنيسة. فيه زمان ما كانتش الكنيسة تقبل أي تبرعات بتيجي من من مصدر خاطئ. ما كانتش بتقبل. وكانت بتضع أمامها الآية اللي بتقول: "زيت الخاطئ لا يدهن رأسي". الفلوس اللي تخش ربنا لازم تكون بيت ربنا لازم تكون فلوس حلال وجاية من مصدر حلال من رايي ان الفلوس دي تصفى على الفقر وان كان من طريق منحرف من ناحية ظلم ظلمت ناس يبقى ترجع الفلوس للناس اللي ظلمتهم وهو جايز يكون الطريق المنحرف هو الظلم واحد بعت لي سؤال غريب قوي. بيقول لي: أستأذن قداستكم وبركة قراركم السديد. لنا أخت كانت تريد الرهبنة وحسب عاداتنا في الصعيد قررنا نحن أخوتها الذكور إنها تتزوج. مش كل الصعيد كده، لكن هم يعني صعيد متشدد أوي يعني. فتزوجت ولم يستمر الزواج سوى أقل من ثلاث شهور ثم تبين أن الزوج غير طبيعي وتم فسخ العقد وأختنا بكر طبقا للتقرير الطبي طلع الزوج عنده عنه يعني. وتريد الآن الالتحاق بأحد الأديرة فهل يجوز لها ذلك؟ انهي دير يقبلها وهي عاشت مع راجل ولو ما كانش الراجل عنين كانت خلفت ولاد وبنات. دي أول نقطة. ودي توريكم ان العائلات اللي بتتصرف مع أولادها تصرف شديد ساعات بتندم ندم كبير من النتايج. يعني أتذكر إن إحنا نشرنا في مجلة الكرازة في باب الاجتماعيات عن شخص اتوفى وعيلته بترسيه وهتعمل الأربعين في دير أنبو الصمويلي قصة الشخص ده إيه؟ حب يتراهبن فأسرته منعته وجابته بالقوة ونزلته وبعد ما نزلته بحاجة بسيطة طصته عربية ومات واسرته في منتهى الحزن وشعرين انهم ضيعوه لا طال الرهبنة ولا طال الحياة وفي منتهى التعب والألم بسبب كده احنا ساعات ما بنحترمش الحرية الشخصية بتاعة كل فرد فينا يعني ساعات الأب والأم يحبوا يتحكموا في الولدين وينفذوا عليهم أغراضهم غصب عنهم مش بس الصعايبه وفي بحر بحري كده برضه يعني كتير قوي بيكون ناس دكتاتوريين في معامله أولادهم أنا قلت كده يعني كده تتجوزي يعني تتجوزي ما تروحش يعني ما تروحش إما بضغط عنيف وساعات في بعض العائلات يصل للضرب والإهانة والتجريح وإلى آخره وإما بضغط أدبي يعني الأم تقعد تعيط ليل ونهار والبقى الست يعني هتموت وقالها ضغط وقالها سكر وخلاص البنت الأم هتموت الحقوها لما تلحقوهاش طب ونلحقها ازاي؟ لازم تنفذ رغبتها وتبقى سعيدة جدا اذا نفذت رغبتها وقامت من المرض وبنتها عاشت تعيسة طول حياتها نوع من الانانية والضغط والتصرف غير اللائق والدكتاتورية والشدة والقسوة في معاملة الاولاد بنتها تترهب يخدوها يجوزوها هاديكم شفتوا النتيجة نفعتكم وصعديتك دي ده أنت مفروض تاخد عقوبة كنسية أنت اللي صاحب السؤال ده مفروض تاخد عقوبة كنسية علشان بهدلت أخت الأعجب من هذا كله إن بيرفق فيها قرار من المجلس الاكليريكي انه بيصرح لها بالزواج هي عايزة تترحب انه العايز عايز انا مش فاهمك تصدق انا صعيدي زيك لكن مش فاهمك مش فاهمك حاجه عجيبه خالص ايه تصريح بالأمر عملوا لنا تصريح اه على راي نيافه امبا موسى بيقول جايز قبلها التصريح بالامر برضه يعني جائز هم اللي قدموا للمجلس الإكليريكي وطربوا التصريح علشان يضغطوا عليها ضغطة ثانية انت يا حبيبي تقبل انه يضغط عليك انك تتجوز غصب عنك واديك راجل تقبل الوضع ده الشيء اللي ما تقبلوش لنفسك ليه تقبله لغيرك اكي منها بنت وانت راجل قمت باستعباد كلام مش مظبوط. واحد بيقول لماذا سمح لماذا سمح الله بتعدد الزوجات في العهد القديم ولم يسمح به في العهد الجديد. في في الكتاب اللي انا الكتاب اللي انا اصدرته عن شريعه الزوجه الواحده في باب طويل جدا عن هذا الموضوع ممكن انك انت تقراه وكملخص انه صرح في عصر كان الفساد سائد فيه لكن شريعه الله الطبيعيه لم تكن هكذا فلما الله خلق ادم وحواء خلق امراه واحده للرجل مع أن ربنا كان عايز العالم يتملي بالناس لكن ما سمحش غير بالزوجة واحدة. ولما فسد العالم وأغرق بالطوفان وأراد العالم أراد الله تجديد الأرض مرة أخرى في فلك نوح الناس اللي نجوا أربع ثمان أشخاص نوح وأولاد الثلاثة وزوجة واحدة لكل واحد منهم يبقى أربعة وأربعة تمن. وظلت هذه طريقة الله لغاية لما الناس بقى مش في سكه تاني. اقرأ كلام موجود شرح كبير أو في الكتاب. واحدة بتقول أنها سيده متزوجه وزوجها غير دينه وتعمل ايه مثلا وهل تطلب التصريح بالزواج؟ هو لازم في الاول يطلقك لان على الرغم من تغيير دينه ما زلت انت على ذمته فلابد ان يطلقك يعني شوفي طريقه تتفاهمي معاه بالحسنة باي طريقه إنه يطلقك وبعد ما يطلقك ممكن تطلبي التصريح بالزواج لانك ما تقدريش حاليا تطلبي التصريح بالزواج وإنت متزوجة مش ممكن تجمع بين زوجين فلازم تطلقي في الاول شوف اي طريق واحد باعت بقى بقى يقول معقول يا سيدنا نحضر للاجتماع من الساعة 3 وحتى حضور قداستكم وبدل وبدأ الاجتماع سبعة وربع ولا سبعة ونص دون استغلال هذا الوقت في أي شيء نافع بس مين قال لكم تيجوا الساعة 3 يعني خلينا في المعقول يعني افرضوا ان انا باجي سبعة وعايزين تيجوا تلحقوا مكان تعال مثلا خمسة خمسة ونص لكن ثلاثة ده انا اجيب لكم مين من ثلاثة لسبعة أربع ساعات يعني ده خليكم في المعقول يعني ده بيقول معقول يا سيدنا نحضر الاجتماع من الساعة ثلاثة وأنا أقول لك معقول إنك تيجي من الساعة ثلاثة <تصفيق> نشوف لكم برنامج لو حفظتوا النظام لأن جايز أبعت لكم حد وأنتم ما تحفظوش النظام وجبنا لكم من يعلمكم الالحان ومن يعلمكم اللغه القبطيه. عايزين تتعلموا ايه تاني؟ مش عارف اشوف لكم حاجه. واحد بيقول هل يجوز شراء بعض الكتب المقدسه من العشور؟ مفروض العشور تديها للكنيسه او للفقراء. مفروض كده يعني. أو للخدمة عموما ممكن تستعير الكتب اللي أنت عايزها لكن برضو لو عودت نفسك أنك تجيب هو جايز واحد يقول أن العشور دي بتاعة ربنا والكتب المقدسة بتاعة ربنا جايز لكن لو عودت نفسك على كده هيجي وقت تخلي العشور كلها لشراء الكتب وما تديش للربنا ولا الفقر حاجة ولو عملنا استثناء في حالات خاصة الناس هيمسكوا الاستثناء ويقولوا خدنا حل والحكاية تلخبط واحد بيقول جاء تعليق على هذا السؤال جايني ورقه بتقول توجد أفلام فيديو للعرض أفلام فيديو دينية للعرض من مركز الشباب عن حياة القديسين ومطلوب إذن من قداساتكم لعرضها قبل المحاضرة فكرة كويسة يعني عندنا أفلام فيديو كتيرة دينية حتى مش بس اللي عنده اسقيه شباب في حته كتيره فممكن دي تصلح كويس بس مش الناس يحضروا الافلام ويروحوا <تصفيق> <تصفيق> واحد بيقول جاء في شريط لتفسير رساله افسس ما قالش من مين اصحاح سته ان الارواح الشريره للبشر يعني البشر الأشرار اللي أرواحهم شريرة يمكن أن يستخدمها الشيطان تحت سلطانه لإغواء كثير من الناس والسؤال هنا كيف إن الشيطان له سلطان على الأرواح بعد الموت وأين سلطان الله الذي في يده الإنسان والأرواح؟ طبعا ما تصدقوش الكلام اللي بيقول إن الأرواح بعد ما الناس يموتوا الأرواح الشريرة تنزل للأرض كل دي خرافات خرافات مية في المية وألف في المية ولا يوجد ما يسندها إطلاقا من الكتاب المقدس الناس الأشرار الأرواح الشريرة بعد الموت بتروح الجحيم كما كان انتظار تنتظر فيه إلى أن تنتقل للبحيرة المتقدة والنار الكبيرة ولما الكتاب بيقول أعمالهم تدعهم يقصد أن أعمالهم تتبعهم للمجازاة والشرير لما بيشوف أعماله الوحشة بيبقى في ألم شديد لأنه منتظر عذاب ودينونة على كل هذه الأعمال لكن مش أعمالهم تتبعهم يعني مارسوها زي ما في في أحد الكتب يقول مثلاً إذا كان إنسان زاني ومات روحه برضه الزنا موجود فيها فبعد ما يموت تنزل روحه وتدور لها على واحد على من نوعها وتتجوزه وتمارس فيه الخطية ده كلام إيه ده بس يعني قولوا يتفهم إزاي ده؟ خرافات لا يمكن أن يقبلها العقل إطلاقًا لأن الإنسان بعد ما يموت بيبقى في مرارة المر من أجل الشر اللي عمله مش إنه عايز يزود شر جديد ده بيبقى تعبان من أجل الشر اللي عمل ده في قصة الغني ولعازر الغني بيقول لأبينا إبراهيم ابعت لعازر علشان أهلي ما يجوش في المكان اللي أنا فيه يعني تعبان ومش عايز اهله ييجوا في نفس التعب ام واحد بعد ما يموت عايز يكمل الشر والروح تدور على واحد تتجوزه وتتجوزه زي دي روح ملهاش جسد يعني تستخدم جسده في, إيه؟ في ممارسه الخطيه ويبقى طبعا الشخص ده بروحين يبقى ايه بروحين يعني روحه الاصلية والروح البشرية الشريرة اللي دخلت فيه واذا كان بقى الروح تجيب سبعة معاها يبقى هو بسبعة ترواح والله يعلم بقى الجسد ده في الدينونة هيعاقب على الروح الدخيلة ولا على الروح الاصلية مش عارفين الحكايه ايه كلام مش معقول مش معقول والكتاب المقدس ما قالش حاجات زي دي لكن كل واحد تطلع في مخه حاجة ينشرها ويتكلم عليها ويعلم بيها الناس لا أستطيع أن أقول لهؤلاء الناس إلا الكلمة التي قالها معلمنا يعقوب الرسول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا يقول لا لا تأخذوا دينونة أعظم. فليه الإنسان يخش في عالم الأرواح اللي إحنا ما نعرفش عنه كتير ويطلع عقائد تكون النتيجة تتلف عقول الناس ولا يوجد ما يؤيدته في الكتاب المقدس. اللي سمعته يا ابني في التفسير الرسالة ده اعتبر انه هو احدى الخرافات وما تمشيش وراها واحد بيقول اين كان السيد المسيح في الفترة بين القيامة والصعود بين قوسين فترة الخمسين لا تقصد فترة الاربعين انت زودتها شوي احنا ما نعرفش هو كان موجود فين بالظبط يعني لكن نعرف انه قابل التلاميذ في الجليل قال للمجدلية اذهبي وقولي لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني وقابل التلاميذ في العلية وفي اورشليم وعند بحر طبرية وفي أماكن متعددة وكان يظهر لهم أربعين يوم لكن في الأوقات اللي ما كانش موجود مع التلاميذ كان فين إحنا ما نعرفش واحد بيسال منهم لباس الصليب بتقال على الرهبان اللي كل هدومهم صلبان زي ما انا لابس كده او الصلبان اللي على صدرهم زي دي او او اسكيم الرهبانة اللي كله صلبان من ورا وظهر بس دلوقتي ما بنلبس الاسكيم لناس كتير هم اللي الصليب اللي هم الرهبان والقلنسوه برضو فوق راسهم زي ما انتم شايفين كلها صلبان وفي صلبان ثانيه غير القماش انهم بيحملوا الصليب في حياتهم وبيضغطوا على انفسهم الخ واحد بيقول اثناء تواجدي بمدافن العائله في سبعه واحد تسعه وثمانين قمت بضرب احد المدافن بقدم اليمنى وتلفظت بلفظ سب الدين وقلت هي دي هتبقى اخرتنا ولم تمض سوى ايام معدوده وتعرضت لحادثة سياره اصابت قدم اليمنى اصابه بالغه الخطوره مما اضطر الامر لوضع قدمي في الجبس لمده طويله حتى اليوم وفي خلال هذه الفتره قمت بإجراء العديد من الفحوص الطبية وفي كل مرة لا يحدث أي تقدم يذكر على الإطلاق وقام الأطباء بوضع جهازه ومسامير أيضا لم يحدث أي تقدم أقول لك ربنا يشفيك أقول لك ايه بس أنت يعني لخبطت وربنا أداك الرد فتطلب من ربنا أنه يغفر ليك وما تعودش تشتم ولا تسب الدين ولا تضرب المقابر برجلك اليمنى ولا بإيدك اليمنى ولا بحطة بالطرف إصبع خليك <تصفيق> عائد <تصفيق> واحد بيقول نحن نعلم ان القديس بولس الرسول راى بالروح السماء الثالثه وما لم تره عين ولم تسمع به اذن وآباء الكنيسة يقولون أن السماء الثالثة هي الفردوس والفردوس هو مكان انتظار أرواح الأبرار ليوم الدينونه فهل هذا هو المكان الذي أعده الله لمحبيه أم أن هناك أمجاد أخرى أعظم بكثير من هذه وهذه ليست نهاية المطاف أنا عايز أقول في شوية أخطاء في السؤال شوية أخطاء في السؤال أول خطأ إن بولس الرسول صحيح صعد للسماء الثالثة ولكن لم يرى ما لم تره عين ولم تسمع به أذن. الكلام ده ما حصلش. ده بيقول إنه سمع أشياء لا يسوغ أن ينطق بها. بس. حكاية ما لم تره عين ولم تسمع به أذن دي موجودة في كورنثوس الأولى إصحاح اتنين. كورنثوس الأولى إصحاح 2 ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان أو لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله لمحبيه، لكن دي ما شافهاش بولس الرسول. أنت خلطت بين اللي موجود في كورنثوس الأولى 2 وقصة ذهاب آه بولس الرسول أو صعوده إلى السماء الثالثة ودي في الرسالة الثانية إلى كورنثوس إصحاح 12 دي ملهاش دخل في دي خالص يعني بتقولوا آباء الكنيسة يقولون أن السماء الثالثة هي الفردوس لا في نفس الإصحاح السماء الثالثة هي الفردوس بولس الرسول قال إيه؟ أعرف إنسانا في المسيح يسوع قبل أربعة عشر سنة هذا الإنسان في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم أنه صعد إلى السماء الثالثة وبعدين في نفس الإصحاح صعد إلى الفردوس فهي في نفس الإصحاح مش كلام الأباء ده كلام الرسالة نفسها فالفردوس مكان انتظار لكن المكان الذي يتمجد فيه الأبرار في العالم الآخر هو أورشليم السمائية أو ملكوت السموات أو النعيم الأبدي ومش هو الفردوس السماء الثالثة دي لا ده بس الحكاية شبكت معاك كده السؤال مش مظبوط واحد بيقول نسمع في هذه الأيام عن معجزات مدونة في كتب أو شرائط تحكي عن أناس انتقلوا من هذه الحياة ثم عادوا إليها يحكون ما رأوه وكيفية الموت كل ده شغل من اللي بيعملوه بتوع تحضير الأرواح ما فيش حد أبدا أعيد إلى الحياة وحك يعني الكتاب المقدس يحكي لنا عن ثمانيه معجزات في اقامه الاموات ثلاثة منهم في العهد الجديد وتلاته على يد السيد المسيح وواحده على يد بطرس وواحده على يد بولس تمانية الثلاثة بتوع العهد القديم هي النبي اقام ابن ارمله صرفه صيده ورجع محكاش وأليشع أقام ابن المرأة الشنامية ورجع محكاش وعظام أليشع أقامت ميت ورجع محكاش التلاتة اللي أقامهم المسيح ابن تييروس ابن أرمال ناين لعازر وكلهم رجعوا للحياة ومحدش فيهم حك بطرس الرسول اقام طابيصه وبولس الرسول اقام افتيخوس الواد اللي وقع من الطاقه ده ونعس اثناء العظه الحمد لله انتوا واحد فيكم نعس مش هيقع من طاقه ولا حاجه ورجعوا للحياه محدش حدش فكون إن الناس رجعوا للحياه وقعدوا يحكوا دي يعني خدوها من باب الحواديت مش من باب العقيده حواديت زي اي واحد بيقول قصص وحواديت يعني دول هيكونوا اعظم من لعازر ولا ابن ارمله دانيين ولا ابن تيرس ما فيش داعي للكلام ده وما تصدقوش كل الحاجات دي وشرحوا وكيفية الموت وكيفية الموت حد يعرف يشرحها دي رخر ما تصدقوش الحاجات دي ما تصدقوش الحاجات دي ونصيحتي لكم كل ما تقرؤونه عن الأرواح خذوه بحرص شديد ولا تصدقوا كل شيء احسن حاجه ليكم الكتاب المقدس شوفوا اللي موجود فيه ايه كل ما يخالف الكتاب المقدس ما تقبلهوش الكتاب المقدس لم يحكي اطلاقا عن ان واحد قمن الاموات وحك واحد بيقول انا وزوجتي واولادي مغتربين في نيجيريا ولا يوجد حولنا كنيسه ارثوذكسيه واحده وبيقول كنا بنروح كنيسه كاثوليكيه ومنتناول شيء وبعدين عند سؤال الكاهن ابدا انه ليس في قوانين الكنيسه الكاثوليكيه اي مانع في ان نتناول من الاسرار المقدسه احد ابناء كنيسه أرثوذكسية. لكن يوجد في قوانيننا نحن موانع كثيره تمنعنا من ان نحن نتناول عندهم المناوله بيسموها الشركه المقدسه هولي كومينيون الشركه الايه المقدسه فلابد ان توجد شركه في الايمان لكي يوجد شركه في التناول واذا كنا نقدر نتناول مع بعض طب ليه ما نصليش قداس مع بعض هل بيسمحوا بده؟ اشمعنا؟ من شروط الشركه المقدسه ان توجد شركه في الايمان لكي توجد شركه في التناول ولذلك البعض كانوا بعتولي وبيعاتبوا على إعادة المعمودية بالنسبة للكنائس الأخرى، وبيقولوا في قانون الإيمان نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وفي أفسس إصحاح أربعة معمودية واحدة فقلت لهم أنا ما عنديش مانع أمشي بالرسالة إلى أفسس إصحاح أربعة أنا عايز بس أقرأها لكم طبعا حافظها لكن عايز أقرأها لكم وحكاية أفسس أربعة موجودة عندكم كلكم حافظينها مش أنا بس اللي هي الجزء اللي بيقال في بدء صلاة باكر في الأجبية اسالكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يليق بالدعوه التي دعيتم اليها بكل تواضع القلب والوداع وطول انا محتوى إيه الى اخره بس عايز اقرا لكم ايه اللي موجود في الايه دي لعلكم تعقلوا شوف بيقولوا ايه خليكم معايا شوف بيقول ايه مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح في رباط الصلح الكامل أو هنا في رباط السلام ما يهمش جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحد أنا ما عنديش غير دي رب واحد إيمان واحد بنحط تحتها مية خط معمودية واحدة فإذا وجد هذا الإيمان الواحد توجد المعمودية الواحد وجد إيمان مختلف نقول أسفين ما نقدرش نقبل معمودية على هذا الإيمان إيمان واحد معمودية واحد عشان كده الناس الذين يشتركون معنا في الإيمان الواحد ما مش ممكن نعيد معمودية يعني واحد من الكنيسة الأثيوبية الارثوذكسيه من الكنيسه الهنديه الارثوذكسيه من الكنيسه السوريانيه الارثوذكسيه من الكنيسه الارمنيه الارثوذكسيه سواء في انتلياس او ارمينيا لا يمكن يعيد معموديته لان بنفس الايمان الواحد فاذا وجد الايمان الواحد يبقى توجد المعموديه الواحده. دي نقطه وثاني نقطه الحرمات الموجوده منذ مجمع خلق الدنيا لابد أن تزال الحرمات أولاً لكي تقبل الأسرار. من أيام البابا دوسكوس. فيا حبيبي ما تتناولش، تتناولش في كنيسة إلا كنيسة من نفس الإيمان الواحد. إن وجدت في ني في نيجيريا كنيسة احباش ارثوذكس، كنيسة ارمن ارثوذكس، كنيسة سوريان ارثوذكس، كنيسة هنود ارثوذكس، اتناول فيها لانها بنفس الايمان الواحد. غير كده لا. ما زي ما الناولك ممكن بعد كده يقول لك اعمد لك ولادك وايه الفرق؟ ايه الفرق بين الناول مش اسرار؟ بيعملها نفس الكاهن وايه المانع يعني انا اجوزهم لك ما هي نفس الاسرار اشمعنى يعني جت حكايه المناوله والمعموديه والزواج وبعدين تبقى عضو هناك ومفيش فرق كلنا واحد في المسيح يسوع زي ما بيقول كلنا واحد اذا وجد ايمان واحد واحدة بعد سؤال عن ابنها هل يجوز كذا بامضاء ام مش عارف محرومه ولا مجرومه ولا مش عارف تقول اريد من قبلتك نشوف لك الحكايه دي حاطه عشان خاطر ابنها يعني ابنها لي حكايه كذا واحد بعد خطاب بيقول لي أرجو قرايته في سرك وأعرف كيف أتصرف هو ما دام تعترف بالخطايا دي خلاص وانتهى الموضوع يعني واحد بيسأل عن التكديف عن الروح القدس اجبت عنه في كتاب سنوات مع اسئله الناس. والحق اقول لكم من ها هنا قوم لا يذقون الموت برضه مجاوب عليه في نفس الكتاب. واحد بيقول اذا اعترف شخص لاب اعترافه انه ارتكب جريمه قتل. والبوليس قبض على رجل آخر بريء، فماذا يفعل أب الاعتراف؟ أب الاعتراف لا يستطيع إطلاقا أن يبوح بالسر، مدام اعتراف اعتراف. لكن إذا وجد أن شخص بريء تاني هيقتل، ممكن ينصح المعترف ينصح المعترف بأنه. ينقذ هذا البريء هتقول لي ينقذ هذا البريء يروح يموت إذا كان يموت يبقى أحسن لأن نفس عوض عن نفس زي ما بيقول الكتاب والكتاب في تكوين سفر التكوين إصحاح تسعة بيقول سافك دم الانسان بيد الانسان يسفك دمه. يعني والسيد المسيح بيقول من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فان استطاع ان هو عشان يريح ضميره وينال الحياه الابديه يعترف يبقى ده الوضع السليم. ما قدرش يبقى على الاقل يبعت خطاب اعتراف يقول انا القاتل مش الشخص ده وحصل كذا وكذا وكذا وبلاش يذكر اسمه. انا بس بقول لك ايه اللي ممكن يعمله؟ على الاقل يتضح امام المحكمه ان الراجل ده بريء اللي مقبوض عليه. لكن الكاهن ما يقدرش يفشي سر الاعتراف لكن يقدر ينصح المعترف يعمل ايه؟ ينصح المعترف يعمل ايه ويبقى امام هذا المعترف بيدور على الحياه الحاضره ام عن الحياه الاخرى وعايز يريح ضميره ولا عايز يعيش له يومين على الارض هو ينصحه وكل واحد حر في اللي يعمله لانه لو ترك الامور تجري هكذا يبقى هذا المعترف قد ارتكب جريمتين جريمتي قتل الشخص الاولان اللي قتلوا والشخص التاني اللي اتقتل ظلم بسببه يبقى ارتكب جريمتين ومش بعيد بقى يقتل القسيس هو رخر <تصفيق> ما دام واد مؤلف على القتل حاجه صعبه يقوله يقوله يا ابني دور على ابديتك ولازم تقول للمحكمه ان القاتل ده مش هو القاتل نكتفي بالاسئلة دي على التأملات في القيامة نقدر نخرج بالآية التي وردت في سفر الجامعة نهاية أمر خير من بدايته طبعا في وقت الصلب كان كل شيء كئيب والتلامزة كانوا خايفين ومرعوبين فل عليهم في العليه وما مش قادرين يوروا وشهم للناس وكانوا مضطربين وتعبانين ازاي المسيح يموت وايه إهانات دي وكانت الكنيسه في بؤس شديد لما قامت القيامه نهت الموضوع ده كله وتحول الحزن الى فرح وتحول الخوف الى شجاعه وانطبقت الايه التي تقول نهايه امر خير من بدايته دايما في كل وقت الواحد ممكن يسال نفسه ما نهايه هذا الامر لان النهايه اهم من البدايه النهاية أهم من البداية لأن ياما ناس بدوا بداية طيبة وانتهوا بنهاية وحشة وناس بدأوا ببداية وحشة وانتهوا بنهاية طيبة زي مثلا قصص التائبين أوغسطينوس بداية سيئة موسى الأسود بداية سيئة بيلاجيا مريم الإبطية سارة كلها كانت بدايات غير طيبة لكن نهاية أمر خير من بدايته المهم أن انتهى أمر كل هؤلاء بالتوبة وتحول الجميع إلى قديسين وقديسات وأصبح عندنا القديس أغسطينوس القديس موسى الأسود القديسة فيلاقيا القديسة مريم القبطية القديسة سارة نهاية أمر خير من بدايته لكن المهم أن النهاية تكون نهاية طيبة فديماس ابتدى بداية طيبة وانتهى نهاية وحشة وبولس الرسول قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، وقيل أنه رجع للوثنية مرة أخرى، وقال كثيرون من الذين كنت أذكرهم لكم، أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح، الذين فخرهم في خزيهم. وإلههم بطنهم الذين يحبون الأرضيات فلما بنقول نهاية أمر خير من بدايته معناها نقصد النهاية الطيبة الحاجة اللي تنتهي بنهاية طيبة يعني مثلا يوسف الصديق كانت بداية حياته وخدمته وقصته الاساسيه بدايه سيئه جدا في الام وضيقات لا توصف اخواته خانوه باعوه كعبد رموه في بير اشتغل خادم عند فوطيفار دبرت ضده تهمه ظلم ورديئة اترمى في السجن طالت مدته في السجن لكن المهم انه انتهى نهايه طيبه وربنا مسح كل دمعه من عينيه وعوضوا عن ايام الذل وصار ابا لفرعون وسيدا لكل بيته وحاكما لمصر واخوته جولوا واعتذروا له وسجدوا ما بين يديه نهاية أمر خير من بدايته دايما الواحد عليه يبحث النهاية تبقى إيه النهاية تبقى إيه يعني خدوا مثال آخر الثلاثة فتية ودانيال النبي الثلاثة فتية اترموا في اتون النار ودانيال النبي اترمى في جب الاسود، لكن كيف كانت النهاية؟ الثلاث فتية لم يضرهم لم تضرهم لا النار ولا اللهيب ولا حتى ريحة النار جت في ملابسهم ولا في شعرهم ومشي معاهم ابن الله في النار ودانيال النبي الله ارسل ملاكه فسد افواه الاسود نهايه طيبه ولذلك كل انسان حتى في الامه وفي ضيقاته يقول مصيرها تنتهي وربنا هيجيب نهايه طيبه ان شاء الله مش المهم الالم الحاضر المهم النهايه اللي ينتهي بيه طب ما كل الشهداء قابلوا الام لا تطاق وعذابات لا تطاق لكن كيف انتهت حياتهم بالامجاد بالاكاليل بالمعجزات اللي حدثت ليهم بنعمه ربنا بستر وبحفظه ما تفكرش ابدا اذا جات لك ضيقه او لك تعب ما تفكرش في الضيقه والتعب انما اقول نهايه امر خير من بدايته ربنا لابد هينهيها على خير. طب ما أيوب الصديق وقع في آلام كثيرة وحسدوا الشيطان والبيت اتخرب والعيال ماتوا والثروة ضاعت والصحة نفسها ضاعت والكرامة ضاعت حتى الخدم بتوعه بيقول ان خادمي يعني بدعوه ما بيردش عليا بصوتي تضرعت اليه حتى رائحته اصبحت كريهه في عند امراته ولكن كيف انتهت الحكايه نهايه امر خير من بدايته ربنا افتقد ايوب ورجع له صحته ورجع له المال وقبله عيال وعاش ضعف ما عاش وكل شيء بقى مظبوط لما ننظر لالام الجلجثا والام الصليب والاهانات والشتيمه والضرب ما نفكرش فيها نقول نهايه امر خير من بدايته انتوا دلوقتي حزانة لانها فارقكم هكذا قال المسيح للتلاميذ ما تخافوش أنا سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم وتبقى النهاية خير من البداية دائماً فكروا في كده سواء بالنسبة لأنفسكم أو بالنسبة لأصحابكم أو أقربائكم أو بالنسبة للكنيسة كلها نحمية كان متألما جدا من أجل أن أسوار أورشليم كانت مهدمة وأبوابها محروقة بالنار وقعد مكمد الوجه والملك قال له مالك عمري ما بشوفك كده قال له مدينة أبائي ماذا كانت الطريقة رجع وبنى أسوار أورشليم وربنا كانت إيده معاه وكل أمر انتهى طيب وأرجعوا الطقوس القديمة وصلحوا الفساد الموجود هو وعزر الكاهن ونهاية أمر كانت خيرا من بدايته القصص كثيرة من هذا النوع يعني يجي واحد يبص اليونان النبي يقول اليونان يونان أنت هربت من وجه الله وسببت تعب للسفينة وأهلها وخربت عليهم الجو ورموا الحاجات في البحر وجرى اللي جرى، معلش نهاية أمر خير من بدايته. رجع يونان وطاوع أمر ربنا وربنا نسيله القديم زي ما نسي لأهل نينوى القديم وفي ظل التوبة الجديدة ربنا ما حاسبش على الخطية القديمة. هي دي اللي نهاية أمر خير من بدايته. حتى في حياة الناس كلها. تلاقوا في السنكسار يجيبوا يوم النياح أو يوم الاستشهاد. عملا بقول الكتاب انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. ما يهمناش الواحد اتولد إزاي لكن يهمنا انتهى إزاي. قليل اللي السنكسار بيتكلم على ولادتهم كالعذراء مريم ويوحنا المعمدان والقديس الأنبا شنود الرئيس المتوحدين. قليل اللي بيتكلم على ميلاتو او التبشير به. لكن المهم في نهايه السيره لان نهايه امر خير من بدايته. الحكايه تمشي ازاي؟ يعني صديق ليك يعيش مخلص ليك طول عمره يجي في الاخر يخونك يبقى نهايه مش طيبه. بالعكس واحد بيكون ماشي غلط معاك ويرجع يعتذر لك تقول له النهايه طيبه. دايما الواحد ينظر الى هذه النهايه لانها اهم كل حاجه. مره ارميا النبي عاتب ربنا. ارميا النبي ايه؟ عاتب ربنا. وقال له: ابر انت يا رب من ان اخاصمك. أبر أنت يا رب من أن أخاصمك ولكني أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار اطمأن كل الغادرين غدرا ونفس السؤال وجهه أيضا داوود النبي في مزاميره كثيرا والإجابة واضحة المهمة في النهاية لما القديس أغسطينوس اتكلم عن هؤلاء الناس قال دول زي الدخان الدخان يرتفع لفوق يفضل يرتفع يرتفع يرتفع وتتسع رقعته وفيما يرتفع يتبدد وفيما تتسع رقعته يتبدد وبعدين تدور على الدخان ما تلاقيهوش. بينما النار موجوده تحت ما بترتفعش زي الدخان لكنها قاعده في كرامتها لا تتبدد كما يتبدد الدخان. نهايه امر خير من بدايته. اذا وجدت انسان منفوخ على الاخر ومتعظم على الاخر وبيلخبط على الاخر قل المهم في النهاية هينتهى على إيه ما تتديقش دلوقتي من اللي حاصل فكر النهاية تبقى إيه فكر النهاية تبقى إيه لأن ده المهم وحتى كل إنسان يمشي في طريق يريد يفكر في الطريق نهايته تبقى إيه مش ازاي ابتدي طريق نهايه الحكايه دي تبقي ايه زي بنت مثلا ترتبط عاطفيا بشاب من الشبان مش هتقدر تتجوزه لاختلاف في الدين لاختلاف في الوسط الاجتماعي لاختلاف في حاجات كتيره خالص او واحده تحب واحد متجوز المهم الواحد يسأل نفسه نهاية القصة دي تودي،, تودي على فين؟ نهاية العلاقة دي تودي على فين؟ نهاية الأمر أهم من بدايته وحكيم هو الإنسان اللي ينظر للنهاية من أول البداية يشوف السكة دي توصل لفين؟ ان ما كانتش توصل وبلاش منها لان نهايه الامر اهم من البدايه البدايه ممكن تحصل اي حاجه في اي علاقه في قصه زواج ياما اتنين بيحبوا بعض وبيجوزوا وبعد كم سنه يفكروا يطلقوا الله النهايه النهايه تنتهي على ايه واحده فرحانه انها تلبس الفستان الابيض وتاخد اي واحد اي ركاب بس المهم تبقى زوجه وليها بيت وليها شقه وليها فستان ابيض وليها صوره و... ونهايه الامر يوصل لفين يوصل لفين؟ بيقول نهاية أمر خير من بدايته، حتى لما الناس بييجوا يسمعوا أي قصة أو أي رواية أو أي حكاية، دايما بيسأل انتهت على ايه؟ واحد يكلمك يقول لك حصل حصل حصل، تقول له وبعدين انتهى على ايه؟ بكل شغف لانه يهمك الحكايه دي وانطول كتير تقول له نهايته نهايته يعني الحكايه تنتهي على ايه؟ لان المهم في نهايه امر ولد ياخد مخدرات ولا ياخد سجاير وينبسط كده يقول لك انا منسجم منسجم؟ اهلا وسهلا يا حضره المنسجم المهمه هتنتهي على ايه انسجامك ده هيوصلك على فين نهايه امر خير من بدايته احنا عايزين في كل موضوع في كل علاقه نشوف النهايه ايه واحد يكلمك كلمة ينرفزك تقول أنا هرد هترد ده ممكن كل واحد يعرف يرد ايه لكن الرد بتاعك نهايته إيه؟ يوصلك على فين؟ يقول لك فلان ده أنا أديله قلمين ممكن مش صح. صعب تقدر تقابل أي واحد تديله قلمين لكن بعد ما تديله قلمين توصلك على فين؟ الحكايه مش حكايه الالمين حكايه توصل على فين تروح فين واحد يقول فلانه دي اختي ولا قريبت غلطه انا هقتلها اقتل وبعد ما تقتلها يجرى ايه توصل لفين تتعدم تتشنق تروح جهنم نتيجه الاكل ما ربنا مدي حريه لكل انسان يعمل زي ما عايز لكن المهم نهايه الامر نهايه الامر ده ايه ولذلك الانسان الحكيم يفكر في العواقب ويفكر في النهايه قبل ما يبتدي يفكر في كل تصرف نهايته تبقى ايه يفكر في كل كلمه يقولها نهايتها تبقى ايه يفكر في كل خناقه يعملها نهايتها تبقى ايه يفكر في كل سوء تفاهم نهايته تبقى ايه؟ المهم النهايه توصل لفين؟ لكن واحد يمشي كده اي بدايه؟ ممكن اي بدايه دي ممكن ممكنها لكل واحد. لكن كيف تكون النهايه؟ و حكيم الإنسان اللي يفكر في نهاية الحياة نفسها. نهاية الحياة نفسها تبقى إيه؟ لأن بيقول لك الموت ده نهاية كل حي. داوود النبي يقول: عرفني يا رب نهايتي. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف انا زائل القديس الانبا ارسانيوس الكبير كان وضع امامه هذه النهايه منذ ان دخل الى الرهبنه وضع امامه هذه النهايه وضع امام كيف يلاقي الله لان دي نهايه كل حي يوصل لحد فين دي القديس انطونيوس الكبير وضع هذه النهايه كمبدا حياته الرهبانيه لما بص لقى ابوه ميت اساده قال له فين العظمه بتاعتك وفين قوتك وفين سلطانك وفين غناك انت خرجت من العالم بغير ارادتك وانا اريد ان اخرج من العالم بارادتي قبل ان يخرجونني كارها وضع هذه النهايه امام امام جعل النهايه هي نقطه البدايه لان ما يقدرش انكر هي هتنتهي هتنتهي بس تنتهي ايه نشوف ازاي كيف سيقف الانسان امام الله إن كانت النهاية بالنسبة لكل إنسان هي الموت يفكر يموت إزاي كلمة لطيفة موجودة في سفر العدد يقول إيه فلتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم في ناس يموتوا تبص تلاقي الأوضة مليانة ريحة بخور تلاقي نور موجود تلاقي شوف رؤى ومناظر تعزيه وتريحه قبل ما يموت تلاقي وهو ميت تبص الملامحة تلاقيه مبتسم مرتاح مش باين عليه الرعب وفي واحد ساعة الموت يبقى يبقى هيموت من خوف قبل ما يموت من الموت يعني ما مش عارف هيروح فين نهاية في واحد بيستعد للنهاية واحد ما بيستعدش ايه المهم ان الانسان مفروض يفكر في النهاية الطيبة حتى لو كانت البداية صعبة يعني ايه حتى لو كانت البداية صعبة يعني مثلا الكتاب بيقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج يتعب دلوقتي يستريح بعدين ما يتعبش دلوقتي هيتعب بعدين فلازم الانسان يفكر ولو يتعب ولو تكون بدايه فيها تعب عشان يصل الى النهايه الكويسه زي التلميذ اللي بيتعب في المذاكرة ويصل إلى نهاية طيبة في آخر السنة وواحد عايز يستريح دلوقتي ويضيع مستقبله زي الفلاح اللي يزرع الأرض ويتعب في الزراعة وفي شق الأرض وفي حماية الزرع من الآفات ومن الحشرات وإعطاء الغذاء الكافي والمية الكافية والعناية، وبعدين يستريح لما يزرع لما يحصد. وعلى رأي الشاعر اللي بيقول: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. واحد يتعب ويستريح بعدين، لأن المهم في النهاية، كل إنسان حكيم يفكر في العمل هتوصل نهايته إيه، هذا الأمر كان مصير الشهداء والمعترفين، تألموا آلاما كثيرة وتعبوا وجهدوا وتعذبوا وداقوا المرار لأنهم واضعين أمامهم هذه النهاية. أتعب دلوقتي على الأرض وأتكلل هناك في السماء وهكذا لما تقرأ كل ألام الشهداء تلاقوهم وضعوا هذه النهاية أمامهم يصلوا إلى نهاية أفضل وهكذا أيضا كل اللي تعبوا في الخدمة وكل اللي شئوا وجريوا وراحوا من هنا وهناك كلها من أجل هذه النهاية تلاقي كاهن ولا اسقف ولا خادم يضع امامه قول داود النبي لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لأكفان نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله اقوم ويتعب ويكافح ويجري ويفتقد ويحل مشاكل ويحمل هم الناس كلها فوق راسه ليه من اجل النهايه الطيبه من اجل ان ربنا يجيله في اليوم الاخير ويقول له كنت امينا في القليل انا اقيمك على الكثير وادخل الى فرح سيدك هذه النهايه من اجل الغايه اللي يصل اليها من اجلها بولس الرسول بيقول جاهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان وبعدين واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل هذه النهايه الطيبه اللي الواحد يدور عليه لكن واحد يعيش ساعه بساعه طب وساعه بساعه توصلك على فين السكة اللي انت ماشي فيها دي توصلك على فين؟ تنتهي بإيه؟ ما تقعد تحاسب نفسك وتشوف الطريق اللي انت ماشي فيه يوصلك لفين؟ الطباعة اللي موجودة عندك توصلك لفين؟ العادات اللي موجودة عندك توصلك لفين؟ نهاية الحاجات دي إيه؟ المعاملة اللي بتعامل بيها الناس توصلك على فين سواء داخل بيتك او خارج بيتك توصلك على فين اسلوبك في الحياة يوصلك على فين انظر الى نهاية كل امر وحاسب نفسك على كل حاجة وقول السكة دي نهايتها ايه توصلني فين اهو ده طريقة الانسان الحكيم وطريقة كل واحد بيكافح في حياته وبيجاهد علشان يوصل زي ما بيقول بولس الرسول بيقول أسعى نحو الغرض الذي لعلي أدرك الغرض اللي من أجله أدرك للمسيح إنسان بيسعى بيكافح من أجل هذه النهاية ويضع الأبدية أمامه في كل وقت وهكذا حتى في حياتك العاديه كل مشروع تبتدي فيه تقول نهايته ايه كل موضوع تخش فيه تقول نهايته ايه النهايه خير من البدايه فكله الطفوله بدايه والشيخوخة نهاية. لكن بداية الطفولة مش كل حاجة، لأن ما فيهاش النضوج. ما المعرفة. ما الخبرة. ما التجربة في الحياة. وميقدرش الإنسان يعيش طفل كل أيامه. إنما نهاية أمر خير من بدايته. ابتدي ربي نفسك، ربي نفسك، ربي فكرك. ربي معلوماتك ربي مشاعرك ربي نفسيتك لأن دي اللي هتصحبك في النهاية ما تزرعه في الطفولة في الصبا في الشباب هو اللي هتحصده لما تكبر واللي هيتحول عندك في الآخر إلى طباع وعادات وأشياء هي اللي بتقود حياتك كلها كل المقدمات تقول لنتائج، ونهاية أمر خير من بدايته النتائج هي المهمة المقدمات مجرد طريق في السكة هل أنت حياتك بتهتم فيها بالمقدمات ولا بالنتائج؟ هل مقدماتك توصل لنتائج سليمة؟ اسأل نفسك الشخص الحكيم في حياته يجعل النهاية التي يطلبها هي الغاية الروحية السليمة هي الوصول إلى الله هي حياة الكمال هي دي النهاية اللي عايز يوصل لها ويبقى عنده خط سير نحو الكمال ماشي فيه خطوة خطوة لغاية لما يوصل خط سير نحو الكمال يمشي في خطوه خطوه عشان يصل للنهايه المقصوده لكن واحد يسلك في حياته بلا هدف بلا غايه بلا خطه بلا نتيجه روحيه بلا تفكير في نهايه سعيده ده الكلام ده مش معقول دي ما توصلش لحاجه نهايه امر خير من بدايته، والإنسان السليم اللي يخلي البداية السليمة توصل للنهاية السليمة. طب ما خان المسيح وصلت الفين يا ريته كان فكر تفكير سليم. وصلت إنه شنق نفسه وصلت إنه ندم وقال أسلمت دما بريئا وصلته من الفلوس اللي خدت رماها وقال مش عايزها وصلته لفين؟ ايه النهايه؟ يا ريته كان فكر قبليه بطرس لما انكر وسب وقال لا اعرف الرجل. ايه وصلته انه خرج خارجا وبكى بكاء مرا. ايه الحكايه؟ انسان مش عايز يفكر دي توصله لفين؟ نهاية اللي حاصل ده يوصل لفين؟ ده المسيح مدح وكيل الظلم لأن وكيل الظلم بدأ يفكر في النهاية، النهاية تبقى فين؟ أهو سيدي بيقول لي لست وكيلاً بعد وأعطيني حساب وكالتك، أفكر بعد ما أخرج من الوكالة أروح فين؟ ابتدى يعمل حساب اخرته حساب نهايته ويصلح للمستقبل والمسيح مدحه لأنه بحكمة انصنع فكر في النهاية النهاية دي توصل لفين نتائج العمل ليه ليه شاب بيقولك ده شاب طائش أو طفل جاهل أو طائش ليه بيعمل عمل ما بيفكرش في نتيجته ما يفكرش في نهاية الموضوع ده ايه. تلميذ يفكر يغش وما يفكرش لو اتظبط يلغى امتحان ويخد له سنتين كده مثلا محروم من الامتحان. النهايه دي ما حدش بيفكر فيه عيب الناس انهم بيمشوا ساعه بساعه. ما يفكرش بعد كده ايه؟ طب ساعه بساعه دي ما تنفعش. وبعد الساعه دي يقرا ايه؟ بعد الساعه دي يجرى ايه؟ لو كل واحد بيتخانق مع مراته يفكر بعد الخناقه دي توصل ايه؟ لو كل واحد بيزعل مع اصدقائه يفكر بعد الزعله دي توصل ايه؟ لو قسيس اختلف مع شعبه او مع اللجنه بتاع الكنيسه يفكر النهايتة دي توصل لفين؟ لو خدمة انقسمت على ذاتها وخبطوا بعض يفكروا دي تنتهي بإيه هو كل واحد بس بيبص تحت رجليه وقالت يبص تحت رجليه كويس ما يبصش لقدام ما يعملش حساب قدام نهاية أمر خير من بدايته شوف النهاية توصلك على فين طب واحد يتوب النهارده ويخطي بكره ويعترف النهارده ويخطي تاني، طب ونهايته ايه دي؟ دي هيوصل لفين ده؟ طريق التوبه امتى يوصل له؟ وطريق النمو الروحي امتى يوصل له؟ وطريق القداسه امتى يوصل له؟ وطريق الكمال اللي بيقولوا كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل امتى يوصل له؟ وموقفه أمام الله يبقى نهايته إيه؟ هو بس النهاردة أعمل إيه؟ طب وبعدين نهاية الحاجات دي ربنا من حنانه خللنا الأبدية نهاية أفضل أفضل حاجة هي الأبدية اللي عملها ربنا بحيث إن تكون نهاية أسعد من الدنيا في العالم الاخر ده اذا كانت السماء الثالثه اللي راها بولس الاشياء لا ينطق بيه وما النعيم الابدي ده يبقى ايه ده نهايه افضل مع عشره افضل يعني دلوقتي القمح ماشي مع الزوان في حقل واحد لكن في العالم الاخر هيبقى الخير فقط والابرار فقط وعشره الملائكه والقديسين فقط من المخلوقات غير عشره ربنا نهايه افضل بل ان الانسان يكون في طبيعه افضل لانه هيقوم من الاموات بجسد روحاني بجسد نوراني بجسد سماوي بعيد عن الماده بعيد عن الفساد بعيد عن التعب بعيد عن المرض بعيد عن كل حاجات دي نهاية أفضل نهاية أفضل ويعيش في الخير الدائم لذلك الناس لما بيفكروا في النهاية ديه بيعدوا أنفسهم غرباء على الأرض ناظرين إلى المدينة التي لها الأساسات اللي صنعها وبارئها الرب ناظرين الى الابديه في كل جمالها وفي كل قوتها ناظرين الى القيامه العامه الى الدهر الاتي من اجل هذه النهايه قانون الايمان وضع لنا العباره دي نؤمن بقيامه الاموات وحياه الدهر الاتي عشان نضع امامنا هذه النهايه باستمرار نهاية أمر خير من بداية تخلي حياتك كلها على الأرض عشان إزاي تعيش وإزاي تاكل وإزاي توكل العيال وإزاي مرتبك يتمشى مع الأسعار اللي في السكة وإزاي تتكسي وإزاي تتعلم طب ما فكرتش أبديتك تبقى إيه بس طول حياتك علاقة مع وزارة التموين بس هي دي. ازاي تاكل؟ ازاي تشرب؟ ازاي تلبس؟ ايه الحكايه؟ مفيش حد يفكر فيما بعد يبقى ايه؟ ابديتي تبقى ايه؟ صدقوني الانسان الذي يفكر في ابديته العالم بالنسباله ده يبقى كله زي صفيحه زباله. وعلى رأي المثل اللي بيقول من قول أحد الآباء خير الناس من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت تطلع إيه الدنيا دي كلها المهم في الأبدية اللي الواحد يفكر فيها كل إنسان يفكر في أبديته واحد يقول أبديتي دي لسه لسه عليها زمن طويل خليني دلوقتي في ساعة قلبك وبعدين لما تيجي ساعة ربك يبقى يحلها حلال وانت ضامن ده مفروض قلبك وربك حاجة واحدة يبقى ربك جوه قلبك وقلبك يبقى جوه ربك وهما الاتنين مش يبقى قلبك في حتة وربك في حتة دي أول نقطة تاني نقطة لما يكون قلبك في العالم شوية بشوية تجد محبة العالم بتجري في دمك ده انت لما تيجي التوب بعد كده ما تعرفش التوب لان محبة العالم بتزداد كل يوم جواك والخطايا اللي كنت بتعملها طيش بقت عادات بقت رغبة بقت مستعبد ليها بقت مش قادر تسيبها زي قلتلكم مرة قصة الراجل اللي ساعة ممات لقوه حاضن المخدة حضن شديد كده ناقص تخش جوه صدره وبعد ممات ما فتحوا المخدة لقوا الجرشنات الفلوس كلها جوه المخدة مش ساعة الموت بيتوب لا ده مش قادر يسيبها او زي الملكة اللي قالت مستعد اعطي نصف مملكة اللي يديني ساعة عمر أنت فكرك الإنسان اللي بيتشعلق في الدنيا ساعة الموت بيتوب ده ساعة الموت بيكون متشعلق بالدنيا أكتر بيبقى حزين على الدنيا اللي هيسيبها حزين على الدنيا اللي هيسبها ودي نهاية دي مش نهاية ما يزرعه الإنسان إياه يحصل تيجي في يوم من الأيام تلاقي فلان زعل منك فلان تدايق لازم زرعت حاجة وصلت للنتيجة دي تلاقي مفيش جو متصلح أمامك لازم وصلت للنتيجة دي حاول تمشي صح تصطلح مع ربنا تصطلح مع الناس تصطلح مع نفسك من جوة تحط امامك نهايتك وامامك ابديتك وتعمل لكي تصل الى هذا الغرض وتشتغل يوم بيوم وتقول انا لا تشغلني الدنيا باللي فيها انا انشغل بابديتي فهذا افضل جدا دي مساله ان نهايه امر خير من بدايته نطلب انها تكون نهاية سعيدة وتفضل الوصول